طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحا... قصص إسلامية وتاريخية يرى الكثير من الناس أنه يبكي في منامه فمنهم من يرى انه يصرخ، ومنهم من يرى انه يبكي بدون صوت، ومنهم من يبكي بدموع او بغير ذلك. فالبكاء في المنام يدل على حدوث مشكلة او موقف شديد. ولعل الله عز وجل ان يخرجه من هذا، فيلزمه الاكثار من الاستغفار، واخراج الصدقات، فمن لزم الاستغفار جعل الله عز وجل له من كل هم مخرجا، ومن كل ضيق فرجا. فرؤية البكاء تدل على الهم، وأن الإنسان في ضيق من أمره، ولكن تختلف رؤية البكاء في الحلم، فجاء في تفسير ابن سيرين رحمه الله أن حلم البكاء يدل على أنه سرور يدخل حياة الإنسان، أما إذا كان البكاء بصوت مرتفع كالصراخ المصاحب بلطم أو ندب، فهو يدل على الحزن والضيق، وقد يدل على حدوث مصيبة لأهل المكان، ولكن البكاء بالدموع فقط فهو يدل على إزاحة الهموم أو نزول المطر وأحيانا يدل هذا البكاء على العمر المديد قال ابن سيرين إن الفتاة العزباء إذا رأت دموعا كثيرة في منامها دون صراخ أو صوت عال في البكاء فهذا يدل على الفرج القريب والشعور بالراحة أما إذا رأى الشاب نفسه يبكي في المنام مع وجود صوت فهذه إشارة إلى رؤية غير جيدة لأنه غير مستحب إصدار صوت العويل أو النحيب في الحلم ومن رأى نفسه في المنام يبكي بشدة مصاحبا ذلك بالصراخ والعويل فإنه يدل على الحزن والألم على من يبكي عليه وإن لم يكن يبكي على أحد فإنه يتعرض للهموم ومن رأى في المنام أنه يقرأ القرآن ويبكي نتيجة ذلك أو تذكر ذنوبه في المنام فبكى عليها فيدل ذلك على الفرح والسرور الذي يصيبه وقال ابن سيرين إن رأى الشخص أنه بين قوم ينوحون أو في مكان ينوح فيه الناس على ميت وقع أمر محزن أو مشؤوم في ذلك المكان يتفرق به عنه أما إذا رأت المرأة المتزوجة نفسها تبكي في منامها فهذا يشير إلى انتهاء المشاكل الزوجية لها وتخلصها من الهموم التي تعيش فيها ورؤية المرأة المطلقة تبكي من شدة الفرح بالمنام دليل على قدوم أخبار سارة وسعيدة تفرحها بإذن الله أما حلم بكاء الرجل فرحا في منامه فدليل على تحقيقه أمنية غالية في حياته وعلى رزقه رزقا كبيرا من الحلال ورؤية البكاء مع تمزيق الملابس هو أكبر معاصي يحرمها الله عز وجل فإن من يرى في منامه أنه يبكي ويمزق ملابسه قد يدل على ارتكابه معصية أو يغضب الله عز وجل في شيء ما وعليه بالتوبة والاستغفار ومن كان يبكي بصوت عال على موت شخص يعرفه فإنه قد يموت بنفس الطريقة التي مات فيها ذلك الشخص